للناس المستعجلين الناس اللي عايزين يعملوا أكل بسرعة غدا بسرعة وما ياخدش معاهم وقت النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة الإسكندراني هنعملها صح هنعملها زي الإسكندرانية كده إن شاء الله تطلع طعمها حلو جدا آه ما فيهاش ريحة زفرة أو مثلا آه بتشد قوي وإحنا بنأكلها لأ هنعملها صح قوي وهقول لكم إيه الخطوات اللي تخلي الكبدة مش زفرة وكمان طعمها حلو وكمان مستوية قوي وحلوة وتعمها زي كده طعم الكبدة اللي بنأكلها بره في المحلات أو على عربيات الكبدة يعني لو بتاكلوا كبدة على عربيات الكبدة هنقدمها النهاردة في العيش الفينو أو في العيش البلدي وممكن كمان تعملوا معها باستا أو تعملوا معها رز يعني الحاجة اللي انتم تحبوها اعملوها معها ممكن من نص كيلو كبدة بس نعمل وليمة كبدة أو صفرة كبدة يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير وإيه الحاجات اللي احنا هنحتاجها في الوصفة الكبدة بتحب التوم آه فانا هحط هنا خمس فصوص كبار أو آه ستة متوسطين وعندي معلقة كبيرة من الخل البهارات بتاعت الكبدة آه بسيطة جدا كزبرة كمون، ملح، فلفل اسود بس آه ما بحطش حاجة تانية أكتر من كده ممكن لو عايزين تضيفوا شوية بابريكا أوكي بس هي دي يعني التوابل المفروض نحطها للكبدة عندنا كمان لمونتين لمونتين كاملين يا جماعه ما تتخدوش اما الكبده وزنها هيكون آه 750 جرام اولا طريقه تقطيع الكبده سهله جدا ما بياخدش وقت اول حاجه بتجيبوا كبده سليمه من عند الجزار و آه وتجيبوها من عنده تشيلوا من عليها اللي هو بيبقى فيه غشاء ابيض كده عليها ده بيتشال خالص بتحطوها في الفريزر حوالي نص ساعه ساعه الا ربع تجمد شويه وبعدين هنقطعها آه سلايس كده رفيعه جدا الكبده يا جماعه مش بتتغسل احنا بنشيل من عليها بس الغشاء ده وبنقطعها سلايس صغيره المفروض كنت اقطعها اصغر من كده لكن هي طلعت معايا كبيره شويه المفروض ان انا كنت اقطعها اصغر من كده كل اللي انا عملته ان انا قلبت التوابل والملح مع بعض حطيتهم على الكبده وكمان حطيت الخل وعصر الليمون وهفرم الثوم وهبتدي ان انا اقلب كل الكبده مع بعض الكبده بعد ما بتتقلب آه، بندخلها التلاجة بنغطيها ببلاستيك راب وندخلها التلاجة آه، عشان تبقى ساقعه وما تنزلش ميه من التتبيله مش بنسيبها كتير هي مش بتتبل في التتبيله زي مثلا الشاورما والحاجات دي لا احنا بنسيبها بس لحد ما نجهز الطاسه الطاسه بتكون سخنه جدا نحط فيها معلقتين كبار من الزيت آه، وبعد كده لازم زيت ما ينفعش ولا سمنه ولا زبده لازم زيت بنخلي الزيت يسخن جدا يا جماعه لازم الزيت يسخن درجه يعني ان هو احنا اول ما نحط الكبده نسمع الطشه يعني انا طبعا في الفيديو ما طلعتش الصوت لكن طشه جامده جدا مش بنحركها خالص اول ما تاخد كده تشميعه من تحت نبتدي بقى ان احنا نقلبها ونبتدي نقلبها على طول ما نسيبهاش يعني نقلبها كل شويه كل دقيقه كده نقلبها علشان انا مش عايزه انزل الميه اللي فيها لو سبتها على النار على نار هاديه الميه اللي فيها تنزل انا مش عايزه كده انا بعلي النار على الاخر وابتدي ان انا اقلب فيها الكبده مش بتاخد تسويه كتير تاخد تقريبا يعني 10 دقائق ربع ساعه بالكثير بعد ما الكبده بتشرب ميتها كل ما تنزل مية تشربها مع التقليب بنجيب كده فلفل رومي هو المفروض فلفل حامي فلفل حار اللي هو الأخضر أو الأحمر لكن يعني عشان متبقاش سبايسي قوي أنا عندي طبعاً الولاد مش بيحبوا الحاجة السبايسي قوي لكن حطيت بدل الفلفل الحار فلفل رومي أخضر وبس واحدة فلفل صغيرة قوي لونها أحمر قطعتها صغير مش بنحط فلفل الوانه على الكبده الإسكندروني تاخد كده تشويحه كمان مع الفلفل لمده 4 دقائق 5 دقائق وبتكون الكبده كده جاهزه عايزين تعصر عليها بقى ليمون من فوق اعصرو عايزين تحطوا عليها سلطه الطحينه زي ما انا عملت اعملوا وصفه سلطه الطحينه موجوده في فيديو المشويات هحط لكم لينك الفيديو في تحت في صندوق الوصف اللي بيسال على صندوق الوصف دايما هو فين صندوق الوصف آه، تحت العنوان في في الجنب كده آه، علامه مثلث دوسوا عليها هتلاقوا هو ده صندوق الوصف يعني تحت العنوان بتاع الفيديو كده في تحتيه كده صغير على اليمين هتلاقوا مثلث المثلث ده هو ده صندوق الوصف دوسوا عليه هيطلع لكم المقادير هنقدم الكبده في ايه هنقدم الكبده في عيش بلدي او عيش فينو انا على نفسي بحبها في العيش البلدي عشان انا آه لكن في ناس بيحبوها طبعا في العيش الفينو آه وفي ناس بيحبوها مع الرز في ناس بيحبوها مع المكرونه فدي حاجه ترجع لكم ممكن تعملوا الاربع الاختيارات ولو عندكم عزومه او اصحاب اولادكم او انتوا رحله او او عندكم ناس كتيره تقدروا تقدموها بالطريقه اللي تعجبكم، يعني هتدي فرايتي كتير وفي نفس الوقت بتعمل سفره شكلها حلو واكله ما بتاخدش وقت خالص، يعني اظن ان ما خدتش معانا اي وقت خالص، تسويه الكبده بتاخد تقريبا 10 دقائق ربع ساعه على النار أكتر من كده كبدة تجلد وتنشف وتبقى كل ما ذات سواها زي الجمبري كل ما كانت تبتدي إن هي تنشف معنا بعد التسوية. وصفة سهلة وبسيطة أتمنى يكون الفيديو عجبكم ومستنية كل بقى صور تطبيقاتكم على الإنستجرام والفيسبوك تبعتوها لي كده في الدي إم وأنا هشوفها معاكم هنزلها إن شاء الله على طول. وصفة سهلة وبسيطة وفعلاً فعلاً ما بتاخدش وقت خالص. يا يكون الفيديو عجبكم. ولو أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم طبعاً وسبسكرايب للقناة وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة